درود بر تمام کودکان پارسی زبان اگر تا به در داستان سرا عضو نشدی همین الان مشترک شد بعد از شنیدن داستان لایک و کامنت فراموش نشه. حالا با هم به داستان روباه مکار و خروس زیرک گوش میدیم این داستان به کارن عزیز تقدیم میشه لطفا با من و کارن تا آخر داستان همراه باشید روباه مکار، خروس زیرک در کنار جنگلی سبز و پردرخت مزرعی زیبا بود که داخل اون پر از مرغ و خروس بود. <تصفيق> یک روز صبح روباهی گرسنه تصمیم گرفت که راهی پیدا کنه و وارد اون مزرعه بشه و مرغ و خروسی شکار کنه. اون آروم آروم رفت تا به پشت نرده مزرعه رسید. مرغ ها با دیدن روباه از ترس فرار کردند و هر کدوم به گوشه ای عمل پناه بردند و خروز هم روی شاخ درختی پرید. روباه با مهربونی سلام کرد و گفت صدای قشنگ شما را شنیدم. برای همین نزدیکتر اومدم تا بهتر بشنوم. حالا چرا بالای درخت رفتی آقا خروسه؟ آقا خروسه گفت از تو میترسم. بالای درخت احساس امنیت میکنم. روباه گفت تو مگه نشنیدی که سلطان حیوانات جناب شیر دستور دادند که از امروز به بعد هیچ حیوانی نباید به حیوان دیگه آسیب برسونه؟ خروس گردنش دراز کرد و به اون دردورا نگاه کرد. روباه پرسید به کجا نگاه میکنی جناب خروس؟ خروس گفت از اون دردورا یه حیوان داره به این سمت میاد. گوشای بزرگ و دوم دراز داره. نمیدونم سگ یا گرگ. روباه با ترس گفت با این نشانی های که تومدی یا یک سگ بزرگه که به اینجا میاد و یا اینکه یک گرگه ولی در هر صورت من باید هر چیزو تر از اینجا دور بشم. خروس گفت: مگه تو نگفتی که سلطان حیوانات دستور داده که حیوانات همدیگه رو اذیت نکنند. پس چرا نراحت شدی و ترسیدی میخوای فرار کنی؟ روباه گفت: خوابم میدونی چیه آقا این آقا سگ یا آقا گرگی که داره میاد این بنده خدا دستور رو نشنیده باشه بعد منو جرو جرو کنه. و روباه مکار از ترس پا به فرار گذاشت. فرار که وضعیت خیلی خیته بهتر در برم. به این ترتیب خروس با هوش و زیرکیش روباه مکار رو فراری داد. بله بچه های خوب داستان روباه مکار و خروس زیرک در اینجا تموم شد. تمام لحظاتتون در کنار پدر و مادر. با شادی و نشاط و سلامتی طی بشه